Παρά μόνο η πρωτοχρονιά σήμερα και το κατόφλι του 2023, γίνεται έτσι ευκαιρία αναστοχασμού των πολλών γεγονότων που ζήσαμε μαζί τη χρονιά που πέρασε. Των αλλεπάλληλων προκλήσεων που διαχειρίστηκε η πατρίδα μα, αλλά και των μεγάλων βημάτων που έκανε προ τα εμπρό. Για τη νέα χρονιά βρίσκει την Ελλάδα με τη χαμηλότερη ανεργία από το 2010, με τι επενδύσει, τι εξαγωγέ και τα έσοδα του τουρισμού να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Με παγκόσμιους επιχειρηματικούς κολοσσούς να εμπιστεύονται τη χώρα και το μέλλον της. Και με το ψηφιακό κράτος να εξυπηρετεί τον πολίτη, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητά του. Και ακόμα με τα σύνορά μας ασφαλή και την εθνική άμυνα θωρακισμένη, τόσο με διακρατικές συμφωνίες όσο και με σύγχρονους εξοπλισμούς μέχρι και η ναυπηγική βιομηχανία του τόπου, αναβιώνει σήμερα. Κυρίως όμως, με την Πολιτεία να υψώνει διαρκώς αναχώματα υπέρ της κοινωνίας. Απέναντι πότε στι συνέπειες ενός πολέμου και πότε στις επιθέσεις της διεθνούς ακρίβειας. Όλα αυτά δεν είναι επιτυχίες της κυβέρνησης. Είναι επιτυχίες της Ελλάδος, που έγιναν πράξη χάρη στη δική σα στήριξη στις πρωτοβουλίες μας. Αλλά και χάρη στην κατανόησή σας Στι όποιε αδυναμίε μα. Διδασκόμαστε πάντα από αυτέ. Έχουμε αποδείξει άλλωστε ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τι δυσκολίε ευκαιρίε, φτάνοντα κάθε φορά μέσα από τα κύματα στην απέναντι -όχθη. Ξέρω καλά ότι ο εισαγόμενο πληθωρισμός εξακολουθεί να ροκανίζει το μέσο εισόδημα, ότι πιέζει πολύ, ειδικά τους πιο ευάλωτου συμπολίτε μα, όπω και ότι δυσκολεύει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεών μα. Ξέρετε όμω κι εσεί τις πολλές στοχευμένες προσπάθειες του κράτους να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία στην κάθε απρόβλεπτη δοκιμασία. Από την πρώτη του μήνα οι συνταξιούχοι θα δουν μετά από πολλά χρόνια αυξήσεις στις συντάξεις τους. Για του ΕΣΥ θα δουν αυξήσεις στις απολαβές τους. Και πλέον όλοι οι Έλληνες θα ανακουφιστούν από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Από το Φεβρουάριο επίσης η Πολιτεία θα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των βασικών εξόδων των οικοκυριών. Ενώ την 1η Απριλίου, νωρίτερα από πέρυσι, θα αυξηθεί και πάλι ο κάτωτατος μισθός. Όλα αυτά μπορούμε να τα πραγματοποιούμε, ακριβώς επειδή η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά και γιατί η προτεραιότητά μας ήταν και είναι η κοινωνία να ευημερεί, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Αυτόν τον στόχο, υπηρετώ από την πρώτη στιγμή και σε αυτόν τον δρόμο παραμένω, να προχωρούμε μπροστά και πάντα ενωμένοι. Ταυτόχρονα ωστόσο, έχω το εθνικό χρέος να διαφυλάξω και την δημοσιονομική σταθερότητα. Γι' αυτό, παρόλο που το 2023 είναι μια εκλογική χρονιά, δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε πλειοδοσία υποσχέσεων, ούτε και θα μοιράσω χρήματα που δεν υπάρχουν. Άλλωστε, ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια στο αξίωμα του Πρωθυπουργού, γνωρίζετε πια ότι δεσμεύομαι μόνο για εκείνα που είμαι σίγουρος ότι μπορώ να υλοποιήσω. Και έτσι πορεύομαι από την ώρα που μου εμπιστευθήκατε αυτήν την τεράστια ευθύνη. Να χτίζουμε μαζί σήμερα ένα αύριο που θα είναι καλύτερο από το χθες. Με σταθερότητα, με συνέπεια και με συνέχεια. Υποδεχόμαστε, λοιπόν, το 2023 με ισιοδοξία. Το όπως έχω πει, αν το πρώτο μα σύνθημα ήταν η λιγότερη φόρη, το δεύτερο πρέπει να είναι η καλύτερη μισθή. Η αξιοπρεπής υγεία για όλους και η προσιτή στέγη, ιδίω για την νέα γενιά. Στόχοι που ασφαλώ δεν θα γίνουν πράξη από τη μία στιγμή στην άλλη, που έχουν ωστόσο δρομολογηθεί στις δράγες συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Αρκεί. Αρκεί να μείνουμε νομένοι. Με όπλο μας την αλήθεια, το σχέδιο και την όρεξη για δουλειά. Έχουμε υγεία. Χαρά και ελπίδα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες παντού στον κόσμο. Κανείς πίσω και όλοι μαζί μπροστά. Αυτό είναι το μήνυμά μας για τη Νέα Χρονιά. Το μπορούμε και θα το πετύχουμε. Χρόνια πολλά.